Aroko – це новий додаток, який працює по схемі Move to Earn, тобто дій та заробляй. На відміну від більшості подібних проєктів, ми заробляємо не лише ходьбою, а й переглядаючи рекламу та граючи в ігри. Допустимо, тут нам потрібно вгадати, куди піде графік, а це математичні ігри на увагу і не тільки. Вивід грошей доступний від 500 накопичених монет Drops які за день можна зробити без особливих труднощів. На сьогодні 1000 монет оцінюють в 20 центів USDT, котрі можемо вивести на гаманець Metamask в мережі Polygon. Для збільшення своєї нагороди раджу активно обузити дану схему, тобто на себе ж реєструємо інші аккаунти, так як у платформи діє реферальна програма, яка значно збільшить ваш прибуток.